נעשה כמה תרגילים בחוק הפילוג חוק הפילוג מיד מזכיר לנו שאם יש לנו נניח a כפול b פלוס c ואז נצטרך a כפול זה נצטרך להכפיל a כפול שני המספרים האלה הוא ל-a כפול b פלוס a כפול c זה לא יהיה פשוט a כפול b ועוד c וזה הגיוני מאוד נראה דוגמה, אם היה לנו תרגיל 5 כפול 3 ועוד 7, אם נצטרך לפתור את זאת בעזרת סדר פולולות חשבון, שזה 5 כפול 10, נגיד שזה 5 כפול 10 וזה שווה ל-50. ואנחנו יודעים שזו התשובה הנכונה. כעת משתמש בחוק הפילוג שבעזרתו זה יהיה שווה ל-5 כפול 3, שזה 15, ועוד 5 כפול 7, שזה 35. ו-15 ועוד 35 זה כמובן 50. אם רק נכפול את ה-5 ב-3 יהיה לנו 15, ואז נוסיף 7, אז זאתי התשובה שגויה. אנחנו מכפילים 5 ב-2 אלה, צריך לכפול את 5 בכל אחד מאלה. כי כן אנחנו מכפילים את הסכום של 2 אלה. בכל מכן ניישם את זה במספר תרגילים. נעשה a. יש לנו חצי כפול x פחות y 4. אם כן, נכפיל חצי כפול שני אלה, זה יהיה חצי x פחות חצי y פחות 4. וסיימנו. נעשה את c. יש לנו 6 ועוד x פחות 5 ועוד 7. מה פתאום? אין פה שום צורך בפילוג בכלל. אנחנו יכולים פשוט להוריד את הסוגריים, כי 6 ועוד זה זה אותו דבר כמו 6 ועוד x ועוד מינוס 5 7. או שאפשר לכתוב את זה כ-6 ועוד כאן זה 2, מינוס 5 ועוד 7 שווה ל-2, ו-2 ועוד 6 שווה ל-8, לכן זה נהפך ל-8 ועוד x, נהדר, לא רע. זה היה C, נעשית E. יש לנו 4 כפול M ועוד 7 פחות 6 כפול 4 פחות M. נשתמש בחוק הפילוג. אז 4 כפול m שווה ל-4m, ו-4 כפול 7 שווה ל-28. כעת אפשר להמשיך בשתי דרכים. נעשה זה בדרך הזו קודם. יש לנו מינוס 6 כפול 4 זה מינוס 24, ו-6 כפול מינוס m זה מינוס 6m. שימו לב, יכולנו כפול מינוס 6, ושיהיה לנו פלוס כאן. אנחנו נעשה את זה את 1. זה יהיה 4aM ועוד 28, ואז מפלגים את סימן המינוס, אפשר לראות את זה כמינוס 1 כפול כל זה, מינוס 1 כפול 24 זה מינוס 24, מינוס 1 כפול מינוס 6m זה ש... פלוס 6aM, 6aM חיובי, את m ו ו-4m ועוד 6aM שווה ל-10aM, נוסיף את העיוורים הקבועים, 28 פחות 24, שזה שווה ל-4. נרד هنا. נשתמש בחוק הפילוג על מנת לפשט את השברים הבאים. נעשה אותם אחד אחד. הראשון זה 8x ועוד 12 חלקי 4. הסיבה שהם אומרים חוק הפילוג, למעשה מה שאנחנו אומרים, זה לחלק את כל זה ב -4. על מנת לחלק את כל זה ב-4, צריך לחלק כל אחד מאלה ב-4. אפשר לחשוב על זה כך. זה כמו כפול 8x ועוד 12. אלה כאן אנחנו מחלקים כל אחד ב-4 וכאן אנחנו כופלים כל אחד ב-4. אם נעשה בדרך הזאת, זה 8x חלקי 4 ועוד 12 חלקי 4. זה כמו תרגיל חיבור שברים בצורה הפוכה. וזה 8 חלקי 4 וזה יהיה 2x ועוד 3. זאת דרך לעשות את זה לעשות את זה כך. זה 5 כפול 8x שווה ל-2x ועוד 5 כפול 12 שווה ל-3. בכל מקרה קיבלנו את אותה תשובה. C. יש לנו 11x ועוד 12 חלקי 2. כמו כאן, נוכל להגיד זה כמו 11, רשום 11 חלקי 2x או 11x חלקי 2, כל דרך זה בסדר, ועוד 12 חלקי 2 ועוד 6. נעשה עוד אחד. E. זה נראה מעניין. יש לנו סימן מינוס מקדימה ואז יש לנו 6z 2 חלקי 3. דרך אחת שאפשר להסתכל על זה זה אותו דבר כמו זה שווה למינוס שליש כפול 6z פחות -2, 2. שני אלה זהים. נכון? זה מינוס שליש. אפשר לדמיין כאן אחד. נכון? מינוס שליש כפול שישה 2. -2. ואז פשוט משתמשים בחוק הפילוג, מינוס שליש זה כפול שישה זד יהיה שווה למינוס שני זד, ואז מינוס שליש כפול מינוס שתיים, המינוסים מצטמצמים ומקבלים שני שליש חיובי. וסיימנו.